До зафарбування написів на стінах груп, де можна придбати наркотики, ставиться позитивно, каже вимушена пересланка з Херсона Євгенія. Діти вони ростуть зараз. Навіщо? Я думала, що ми самі з Херсону. І я гадала, що тут якось культурніше до Західної України, але ні, на жаль. Ми теж коли сюди приїхали, я побачила дуже-дуже багато таких цікавих надписів, тому це класна акція. І треба частіше таке робити і молодь залучати. На подібні акції вперше каже волонтер Хмельницького центру здорової молоді Олександр. Це наркошопи, які торгують ядом. З них, я думаю, толку мало і цих людей треба винищувати. Вони займаються анонімною торгівлею наркотиків і ну, допомагаємо всім, чим можемо». Основними клієнтами таких груп є підлітки, говорить консультант з хімічної залежності Хмельницького центру здорової молоді Анастасія Хаблюк. Долучилися до акції по замалюванню наркосайтів, тому що ця проблема, на жаль, досить актуальною, особливо в нашому місті. На кожному кроці, майже на кожному будинку видні наркосайти, які, на жаль, мають таку популярність серед молоді, особливо серед підлітків. Дає те, що, як мінімум, хоча б на один якийсь запис, хоча б на одну надпись вже Буде менший відсоток, менший шанс того, що людина або познайомиться з наркотичною речовиною. Мікрорайон виставки вибрали не випадково, розповідає керівник відділу профілактики міжнародної антинаркотичної асоціації Хмельницький центр здорової молоді Максим Павлов. Ми вчора об'їздили майже все місце і побачили, де саме таке велике скупчення на маленькій території. Да, саме велике скупчення цих надписів. Мета це привернути увагу населення. Щоб вони були небайдужі до цих надписів, вони розуміли, і знали, що це саме таке. За словами старшої інспекторки з комунікації Хмельницького району управління поліції області Віри Мазур, подібні написи з'являються регулярно і в різних частинах міста. За п'ять місяців поточного року зареєстровано 75 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, каже інспекторка. Проблема на написів досить розповсюджена, ми постійно з нею боремось, не тільки ми, але й комунальні служби також, і хоча подібні профілактичні заходи проводяться постійно, все одно ці написи з'являються Конкретного осередку їх, в принципі, як такого нема. Вони можуть з'являтися як і на житлових будинках, так і на покинутих будівлях. За словами Віри Мазур, замість написів малюють українську символіку. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.